Людмила Печенюк має сертифікат про вакцинацію. Каже, отримала гроші за програмою її підтримка. Розраховується ними за ліки. Ну, ліки, які мені потрібно, там від тиску, і від шлунку, і від голови. Сьогодні Людмила Печенюк купує ліки разом з онуком Андрієм. Розповідає, на її телефоні є програма Дія, але гаджет не підтримує функцію безконтактної оплати. Онук Андрій оплачує покупку зі свого телефона, де завантажена програма Дія з сертифікатом вакцинації бабусі та додаток банку так само і електронний банк, скачали та автоматично підтягнулося це тисяча. Я взяв свій телефон, на якому вже є підтримується NFC, сучасне безконтактне проводження операцій і допоміг бабусі розрахуватися даною тисячі. З 24 січня українці можуть в аптеках витратити свою тисячу гривень. За програмою Є підтримка, розповідає головна спеціалістка обласного відділу цифровізації та туризму Вікторія Остапюк. За її словами, людині має виповнитися 60 років. І наразі вже два банки вони допомагають старшим людям, тобто можна отримати фізичні карти. То є Монобанк та Альфа-банк. Людина має отримати кові-сертифікат роздатку Дія. Потім подати онлайн-запит на отримання карти у даному банку. Після того, як людина отримає віртуальну карту, вона може замовити фізичну карту. Фізичну карту можна отримати або у відділок банку, або замовити собі на пошту. Купити ліки за програмою є підтримка не зміг місцевий житель Олексій Дорчук. Чоловік розповідає, його телефон не має безконтактної функції оплати. В банку куди звертався, фізичні картки за цією програмою не видають. Вакцинувався два рази, і, все. і я, і дружина не отримаєте ліки, тому що він вже старого зразка, треба новий телефон. Ось тут сказали, і в банку сказали, картку також сказали ще рано, через неділю-дві може. Заступниця завідуючої однієї з аптек міста Діана Вавренчук розповідає, як розрахуватися за ліки тисячею її підтримки. Згідно з розпорядженням Міністерства охорони здоров'я з 24 січня, ми вже відпускаємо. По програмі «Підтримка є підтримка», люди звертаються з, або з карткою, яка підтримує, на якій є ця електронна тисяча, або з телефоном, в якому є розрахунок, безхотів, безконтактний розрахунок. За словами Діани Вавренчук, купити за цією програмою можна лише ліки, зареєстровані в Україні. Тільки лікарські засоби, вироби медичного призначення, чи біологічно активні добавки, чи е, косметичні засоби, медична техніка відпуску не дозволяють. Давай, подивися таблетки і мені скажи, то я розплачуюся тисячу, давай. Вітаміни за підтримкою, не зміг купити Юрій Перчин. Розповідає, в аптеці сказали, їх немає у переліку цієї програми. Ті, що мені треба, таблетки на глаза вітаміни, мами, вони по карточці не йдуть. Як розповіла Вікторія Остапюк, інші банки також планують видавати фізичні картки за програмою Є підтримка. Вікторія Добре. Мельник, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.